Ось це домогосподарство – будинок та земельна ділянка площею в 25 соток у власності родини Кириченків із 2004 року. Тоді сестра Руслана купила будинок, а присадибну ділянку Розумівська сільська рада безоплатно передала у її власність. У 2006 році будинок, колишню адміністративну будівлю місцевого колгоспу, сільрада перевела до житлового фонду. А у 2020 році право власності на це домогосподарство отримав Руслан. У 20 років я тут живу. «Посадив сад, відремонтував будинок, який мені належить на праві приватної власності. Все законно, все занесено в реєстр речових прав. І єдине, що я не зробив, і це від мене закон не вимагає, це я на сьогоднішній день ще не приватизував цю земельну ділянку, бо немає строків, тому що тут нерухоме майно, забор, паркан, будинок, змощення, ворота це все є одна річ. Родина Кириченків підготувала документи для приватизації земельної ділянки. Але, за їхніми словами, цей процес зупинив керівник Долинської територіальної громади Богдан Фетчук. Сталося це у 2016 році, коли село Розумівка опинилося у складі цієї громади, розповіла дружина Руслана Юлія. Розроблена була технічна документація, але Фечук Богдан Михайлович відмовився підписувати дану документацію. Було сесією ради скасовано рішення на дозвіл про розробку землеустрою. Адміністративним Запорізьким окружним судом це його рішення було визнано протиправним і відмінено. На підставі цього рішення нами було отримано кадастровий номер на земельну ділянку розміром 25 соток. Архівний слой, ось ця земельна ділянка, вона була зареєстрована в січні 2020 року. За словами Юлії Кириченко, цей кадастровий номер надає право власникам будинку або приватизувати земельну ділянку, що належить домогосподарству, або взяти в оренду, або викупити у сільради. Але подружжя не може цього зробити. Голова Долинської територіальної громади Богдан Федчук розповів журналістам Суспільного, земля навколо будинку Кириченків комунальна і належить громаді. Кириченко загородив собі земельну ділянку, як він посчитав потрібним. Ніхто йому на діла не робив, акта виноса в натурі не надали. І він вирішив, що так буде йому дуже уютно і нормально. Де він зайняв зелену зону, до дороги загородив паркан і в сторони, скільки порахував потрібним. Ця земельна ділянка перебувала в комунальній власниці, оскільки колгоспи були розташовані, колгоспні будівлі і споруди. Поділяють позицію Богдана Федчука і депутати громади, а також начальниця кадру та правового забезпечення Долинської сільської ради Оксана Радутна. Дім його. А земля не його, земля в комунальній власності сільської ради. Вона не приватизована. Вона не приватизова. А приватизація це обов'язкова процедура? Конечно. Конечно. Конечно. Це обов'язково процедура, Конечно. Конечно. Обов процедура. Конечно. Конечно. земельним законодавством. Конечно. А так інакше сільська рада розпоряджається цими земельними ділянками за виключенням нерухомого майна. Він звернувся недавно, щоб ми йому передали в оренду. Ну, і ще депутати не розглядали це питання. І чи лише депутати проголосують це питання? Коли вони приймають рішення по моїй земельній ділянці, в жодному рішенні не вказано те, що тут знаходиться приватна присадибна ділянка. Ну, якщо вільна ділянка, згідно з чинного законодавства, можна її ділити, якщо вона не приватизована. Але якщо там стоїть устале домогосподарство, є паркан, житловий будинок. Люди прописані, власники цього всього. Цього не можна робити. Цьогоріч на квітневій сесії Долинської громади депутати ухвалили рішення розділити 25 соток Кириченків на три частини. Власники про це дізналися, за їхніми словами, випадково у вересні, коли подивилися кадастрову мапу Запорізької області. За межами їхнього домовладіння можуть опинитися свердловина з водою, господарські споруди, каже Юлія Кириченко. Одна частина передана вже у власність іншим особам, і на цій ділянці, яка була передана у власність іншим особам, знаходиться паркан, знаходяться комунікації, без яких житловий будинок не може функціонувати. Там знаходиться водоснабження, каналізація цього будинку. Взагалі, за законом, замовити кадастровий номер розробку проекту встановлення МО меж має тільки власник нерухомості. Власник нерухомого майна і кадастровий номер призначається лише один раз. За роз'ясненнями, чи законно розділяти цілесне домогосподарство і передавати частину земельної ділянки іншим особам, без згоди власника нерухомого майна, журналісти Суспільного звернулись до незалежного юриста Сергія Білана. Верховний суд України, як найвища судова інстанція, в у подібних ситуаціях виклала свою, своє бачення і свою практику, у висновках у своїх постановах, яка зводиться до того, що е, діє принцип, за яким земельна ділянка слідує за е, нерухомим майном. Тому чине законодавство на сьогоднішній день імперативно передбачає перехід права на земельну ділянку в разі набуття право власності на об'єкт нерухомості. За словами Руслана Кириченка, цієї осені у Нацполіції на підставі заяви їхньої родини відкрили кримінальне провадження за кількома статтями. Зокрема, за ознаками статті 364-ї перевищення владних повноважень. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.